أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال ربي ادري من لدن كسميع سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمةٍ من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين <تصفيق> قال رب انا يَكُونُ لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقل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 واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم رَبَّكِ لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفوا مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا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 وعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبصار وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم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 لفضيلة <تصفيق> اللَّهَ محمد إِنَّ نحن أنصار مراه آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ما مع الشاهدين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 وتاعد الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهَوَفِيهِمْ مُدُورَهُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نُتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ كَمَثَلِ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ فَإِن النابلسي للعلوم لا به شيئا ولا تتخذ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون يا وما أنزلت الترات والإنديل إلا من بعده أفلا evil لفضيله الدكتور محمد love الله ولا يكلمهم الله ولا ينزو اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم كِتَابَ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَغَيْرَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُ بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميساق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وحكمة ثم قل لما معكم لتؤمنن به ولتنفرن قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيدين فمن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 قُلْ آَمَنَّا بِاللَّهِ